בפעם הראשונה שהגעתי למכינת אבני דרך, הגעתי עם תפקוד לדבר על זהות אוטיסטית, וישבה מולי קבוצה שחלק ממנה נמצאת כאן הערב, והגעתי עם חן גרשוני שנמצא כאן הערב, כדמות מרכזית בסרט, וכמי שהביא אותי במקור לקהילה האוטיסטית, עד היום יש אנשים שמתחרטים על זה, ואנשים ישבו מולי, חבר צעירים, ואמרו לי, הגעתי ודיברתי בעצם על אוטיזם בתור זהות. וישבו מולי חבר'ה צעירים, חכמים ומבריקים, ואמרו לי, לא נכון, זה לא נכון, אני נורא סובן מהאוטיזם שלי, אני מאוד שונאת להיות אני, הייתי מתה להיות נורמלית, הייתי מתה להיות כמו כולם, למה את אומרת את זה, למה את אומרים זה, ועשו אליי משהו שהיה שונה מכל מה שחמחו אותם אי פעם, ואני לא אומרת את זה באשמה, אלא זה הקונצפט שאנחנו חיים, שאם אתה אוטיסט יש לנו סיפור, והסיפור הוא שאמא ואבא חיכו לתינוק רגיל, ומה שהם זה אותנו. ואז כל המטרה היא שנתפקד בחברה, ובשביל להשיג לנו דברים, ואמא ואבא עובדים נורא נורא קשה, כדי שיהיו לנו חיים טובים, והדבר הכי טוב שיכול לקרות לילד שלהם, הם חושבים, זה שהוא יהיה כמוני, שהוא יוכל לעמוד על במה, ולספר על סרט שהוא עשה, ולהגיד שהוא נשוי, ושיש לו ילדים, ושיש לו עבודה, זה החלום של כל ההורים. אז כאילו, אני אמורה להיות הדבר החיובי. אז למה עכשיו את אומרת לי, אחרי שכבר הצלחת לצאת מזה ולהיראות לכולם כל כך מתפקדת, למה את עוד רוצה ללכת אחורה? למה את רוצה ללכת אחורה ולהגיד, תאמצו את הדבר הזה שגורם לכם לקשיים, לנידוי חברתי, לרגשות עובדניים, לסבל נוראי, להרגשה של הדרמה החברה, למה את רוצה שאני אמץ זה בתור זהות? וכאילו, אני ראיתי את הנפש ואת הכאם שאנשים דיברו, ופתאום אני באה ואומרת להם, זה אתם בכלל לא אשמים לזה, זה בכלל בגלל האוטיזם שלכם, המצב הרבה יותר גרוע, אתם חיים בעולם נוראי. לידיה בראון הוא בעצם כרגע אחד מאקטיביסט מאוד מאוד ידוע, הוא התראה לעיתון הוא אחד מהמובילים של המאבק, לראות באוטיזם זירות ולא נכות. לידיה בראון והרבה מאוד אקטיביסטים, בייחוד בארצות הברית ובארצות אנגלוסקסיות, כמו אוסטרלן, ניו זילנד והאנגליה, שמסתבר שרובה הם מבקר שם, בעצם מדברים על זה, שאנחנו יותר לא רוצים שיראו במה שיש לנו נכות, או שאם יראו מוגבלות, יראו זה בצורה אחרת כמוגבלות, לא כמשהו שהוא פתולוגי וגרוע. וזה נורא זה נורא מקומם הרבה מאוד אנשים וגם נורא נורא מבלבל הרבה מאוד אנשים כי כי אנחנו כן נחים וכי אנחנו צריכים המון המון שירותים אנחנו צריכים נגישות לפנאי, ואנחנו צריכים נגישות לדיור ואנחנו צריכים נגישות לעבודה ואנחנו במקרה שלי צריכים נגישות לה, להגש דוחות במס הכנסה יש לרועת חשבון שלדעתי לבית חילוך החנוכה מיוחד. אחרת who knows, איך היא שרדה ‫ואני אומרת את זה לא, ‫אתם צוחקים, אבל דעתי היא בוכה. ‫ויש, אנחנו צריכים המון המון שירותים. ‫אני בן אדם שמצליח לתפקד ‫אחרי שבגיל הרבה אמאיתה לי מרפא בעיסוק. ‫זה נורא לא פשוט. ‫אנחנו צריכים שירותים, ‫ואני עוד הקצה העליון, ‫יש אנשים שצריכים שירותים ‫הרבה יותר מורכבים. ‫אז איך אנחנו נעזים להגיד ‫שזאת לא נרחות? ‫כשאנחנו אומרים שזאת לא מוגבלות, ‫זה לא אומר שאין לנו שצריכים להיענות, ‫וזה לא אומר שבעולם הזה ‫ אבל זה אומר שאנחנו לא פתולוגים שזאת לא פתולוגיה שמה שיש לנו זה חלק לגיטימי מהמבנה האנושי אה אבל אני אומרת שאני בכלל היום לא אלך לדבר על גיוונים יש עמונ מון מון רצאות אל אנשים מקבלות שמעלו מעבר ומשיכמם ומלא ומשתם לנו עינינותי אה ובאופן כללי גם תמיד אני רובט להגיד שרצאות של אנשים מקבלות בפולקאות לשליש לשליש לשליש בחצי בשליש אחד אני אגיד לכם כמה קשלי בשליש השני אני אגיד אחד הגברתי לבית שלי, ובמצב ש השלישי יש סופתוב, זה לא זה לא ארצה אז. ואני לא דיברתי לאנשים שמהודד ציויחו, למרות שזה מאוד צודק. ובמשהו אתה אומר מאוד מאוד קשור لكل הנושא הזה, משום שהרבה פעמים, מה שמתפוצק מזער בתקופה אחת, פатולוגי, גרוע, חורק מהנומה, מוסים מאвар לתקופה אחרת, לגמרה, ופיתום נראת דבר נורמלי ביה. למה קדם לא חושבים על זה אז בעצם הרצון שלי, שיקירו בזהות שלי כדבר לגיטימי, שלא ידירו אותי, שלא ישימו אותי במקום שלא מתאים לי בעל כורחי, שלא התנהגו אליי בצורה חריגה, הוא דבר שאפשר להבין, שהוא, הוא מוב... אפשר לראות בזה הובלה חברתית. למעשה, בדי-אסם האחרון נמחקו שתי הגדרות. ושתי הקדרות האלה מאוד מאוד צמודות אחת לשנייה <coughs> במשמעויות שלהם. נמחקה כמובן תסמונת אספרגר, שזכתה להתארח בדיסם רק חמישים שנה. <אד> היא מאוד מעניינת בעיניי, כי לא אומרת עלינו כלום, על שם האדם שדיבר עליה. זאת תמיד נורא מצחיק אותי. תמיד זה אומר, למ... זה הרפואי לא באמת מדבר על בני אדם? זה תמיד שם מי שדיבר על, על שם האנשים עצמם, זה לא אומר עליהם כלום. זה הדבר ראשון. אבל הדבר השני, זה בעצם אנשים שהם טרנס-סקסואליים,дуlive נחשבים יותר להפרעה נפשית. פעם להיות טרנס-סקסואל נחשב להפרעה נפשית, וזה היה ב-DSM. ברגע שהדבר הזה פס מן העולם, אז בעצם אפשר לשאול ah, אוקיי, אז אנשים שהם, נגיד טרנס-סקסואליים לא צריכים עזרה רפואית, אז למה שניתןüss להם? למעשה אנשים שהם טרנס-סקסואליים, אנשים שהם על הרצף של הטרנס-סקסואליים, צריכים המון המון טיפולים רפואיים. הם צורכים טיפולים אונטקרינולוגיים, הם צורכים טיפולים של אה, פלסטיקה, הם, צור... הם צריכים המון המון עזרה, הם סובלים מהדרה חברתית, הם סובלים האלימות, הם זקוקים לדיור, הם זקוקים לשיקום מקצועי. למעשה מדובר בקהל שעדיין צורך הרבה מאוד שירותים רפואיים. המהפכה שלהם מקדימה את המהפכה האוטיסטית, וזאת משום מה שקרה זה שאנשים על הרצף, הטרנססקסואלי והקהילה, גאגו אופן כללי, התחילו להיות אלה שנותנים את השירותים האלה. וברגע שאנשים מהקהילה עצמה מובילים או נותנים את השירותים, השירותים נראים אחרת, כי הם מתחילים להתאים לבן אדם ולא למה שאומרים עליו. זה לא הורים לטרנס-סקסואלים, זה גם לא דודים לטרנס זה גם לא אנשי מקצוע על זה אנשים שהם על הרצף בעצמו. וזה דבר, וגם בלהם יש רצף. אז אני אומרת, זה דבר הוא בקשר לאוטיזם, מאוד מאוד מאוד בחיתולה, והמכינה היא בהחלט, חלק ממהלך מבורח של האדם במרכז, ושל שירותים לנו, שיבעימו לנו וישרתו אותנו, ולא מה אנחנו עושים עד. הזה, אני חושבת שיש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה אה, לעשות. אני מאוד מאוד רואה את זה אצל החברה הצעירים, אצל כל השיח על הציבות. בדרך כלל, מה שקורה, שאנחנו לעולם, ואנחנו רוצים לדבר על המובלות שלנו, ועל הדברים שקשורים לחיים שלנו, ועל הנרטיב של הקיום שלנו. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו לאנשים של לא תסיע. אנחנו מתחילים לעסוק, באחת המילים הסלוות עליי, הסברת. <coughs> ואת הסברת <coughs> אתה לאנשים שהם לא עתה, שזה בדרך כלל רוב האנשים שהפגשת. כי אם אתה אדם שהוא למשל אתיופי, אז רוב הפעמים אצל אתיופים. ואז כל חוויית קיום של השונות של חקי הקיובי בישראל יש ככה משור אבל גם אנשים מהקהילה הגאה וגם אנשים מהקהילה האוטיסטית ברוב חיים אצל אנשים שונים מהם בקהילה שונה מהם שלא יודעת מה החוויה שלהם אנחנו חיים בבית שאנחנו זרים וזאת חוויה מאוד מאוד קשה ואין לנו מי שישקח אותה כל מה שאנחנו מכירים זה לדבר לנוער ופשיקה גם השיח בינינו לבין לתת שירותים בינינו לבין עצמנו, להבין מה אנחנו צריכים ומה אנחנו רוצים, נורא קשה לנו ובקטע הזה המאמר של לידיה בראון הוא מכונן, כן, אנחנו מבינים כשהקה, או, היא נראה דבר של נטה, אלכסנדר, לידיה בראון דבר מכונן כי אנחנו מבינים, כשמתחילה לקום בעולם, תנועה עולמית שחלק ממנה כמובן גם נמצא בישראל דרך אסי, שמדברת <coughs> לאנשים, עם האנשים ומתחילה לך כשאנחנו מתחילים לחשוב איזה אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים שיהיה? איך אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו? החלום של ההורים שלנו זה שנצטן, נלד ילדים, נעבוד, מה אנחנו רוצים? איך נראים נישואים שלנו? איך הנישואים שלי נראים? האם <אח> הם נראים כמו של כל בן אדם? איך... איך נראה גידול הילדים שלי, אני מתמודדת עם אתגרים אחרים, ההורות שלנו תראה אחרת, הזוגיות שלנו תראה אחרת, גם אם לא לגמרי תראה אחרת, איני לא אותם אתגרים, סיפור החיים שלנו נראה אחרת, ההתבגרות המינית שלנו נראה אותה אחרת, היא נמשכת זה אמת, של קשים, אבל אף איש מקצוע לא חושב על זה, כי מה הם חושבים שזה פתולוגי, שזה מחוץ אז מה שאני אומרת כאן הערב, אני לא עלהה אתכם כי אני רוצה קצת לפתוח דיון על דברים שמעניינים אתכם, שמה שאני רוצה לעשות בעולם, והדבר שאני מאוד מאוד רציתי, זה שפשוט נייצר נורמה חדשה. אני חושבת שזה כמו שהיום כשהילד בא ואומר לאמא, אמא את יודעת, יש לי חבר, אומרת הוא משפחה טובה, כאילו, זה כבר לא אומי oh גאד, הבן שלי יוצא עם גבר, היום זה כבר חלק, לא, לא, לא בכל משפחה, אבל זה כבר בהחלט חלק משיח נורמטיבי. אני חושבת שזה הצעד הבא שאנחנו צריכים ללכת אליו, זה יהיה מאוד מאוד נורמטיבי להיות אוטיסטי. לא מהתפקוד. אנחנו לא צריכים להצדיק את עצמנו. אנחנו לא צריכים להיות גאונים. אנחנו גם לא באמת צריכים לעשות שביל ישראל. מה זה האמביציה הזאת? אני מזועזה! זה מציג. בכלל כל הנחים האלה, שהולכים ועושים כל מיני ספורט פרלים. תפסיקו! די! אני בקושי עושה שלוד פעם שבוע פילטיס. אתם מציגים אנשים, עובלות אצלנים באור שלילי. נורא! אז אני אומרת, אני חושבת שזה צריך להיות משהו שהוא נורא נורא נורמטיבי. אני חושבת שהסיפור שלנו, כאנשים עובלות צריך להיות מסופר. אנחנו צריכים להגיד איך לא לעולה רשות שהתייגעו אפילו אנשים שמתפלים בנו ואהבים אותנו, סליחה, הורים שהולכים לקבל בקלש. אפילו אנשים שמחבדים אותנו ואהבים אותנו. אל תתייגעו אותנו, אל תגידו איך אנחנו היינו יכולים להשתפר. תבינו משהו, אנחנו חיים בעולם שלא פשוט, לחיות פה עם כל סוג של ש족. לקבל את החוויה שלנו כחוויה ליגיטי�äsident. ושאנחנו נפשית יד לחוברים שלנו. ונהפוך את החוויה שלנו לטובה ולגיטימית, זה הדבר היחיד, היחיד שיכול לגרום לדבר שהוא מאוד מאוד מאוד נדיר, אבל לזה שיהיה לנו אולי פתאות פוטנציאל חיים מאושר. וזהו. מה שאני רוצה להגיד זה שאחד הקושי בלהדנייה תעלישים חברתיים, זה שלא סתם אנשים רוצים לעשות שינוי חברתי בדרך כלל האנשים שרוצים לעשות שינוי חברתי הם אנשים שנדפקים מהמבנה הקייםDieם, אנשים שטוב להם מחליפים מעטפות, סיגרים, undocumented ואין להם כל כך אינטרס, עכשיו לא אמרתי ל racist GETS ואין להם כל כך אינטרס לתניע תהליכים חברתיים, מי רוצה לתניע תהליך חברתי מי רוצה להבדנות ומי, אנשים שבעצם סובלים מהמבנה החברתי הקיים ‫ובאמת אנשים עם מוגבלות, ‫וגם כל מיני אנשים מקהלים אחרים, ‫כמו שציימתי קודם, ‫בדילה להקווקית ואימאות חדוריות, ‫ויוטשוזית. ‫ושלו נדע. ‫ושנדע, וש... שנדע, נהפוך הוא. <laughs> ‫אז אני אומרת, ‫הם האנשים שבעצם רוצים להתניע את התהליך, ‫ובמפתיע אנחנו באמת האנשים ‫הכי פחות משווים, ‫ומיתן לא מצופה לעשות ‫את השינוי החברתי ועוד לעשות זה חכם ‫ולעשות זה טוב. ‫ואחד הדברים שהם נורא חשובים ‫במאבק כזה, זה די דבר שהמכינה מקיימת אותו, זה מה שנקרא בני ברית ושימוש בבני ברית ובנות ברית. ואני חושבת שהדרך לעשות את זה נכון, זה למצוא את בני ובנות הברית הנכונים שידעו לא להשתלט על התהליך, כמו שהרבה פעמים קורה במאבקים, כשמובילים אותם אנשים יותר פגיעים, אז באים אנשים, אומרים, אני אגיד לכם איך לעשות זה, אלא אנשים שיהיו בני ברית אמיתיים, ויהיו עדיין נורא, נורא נאמנים למה שאנחנו, כל מוביל או יוזם שמאבק אחר רוצה להוביל. כי אתה צודק, זה לא קשור רק לאנשים עם מובלות, אבל לנו זה הרגע. אני חושבת שאם אני לא טועה, אז הדבר, אם דיברתי עלינו בתור אוטיסטים, אם מתקנו, אם לא לזה התכוונתי, זה שאנחנו צריכים קצק לצאת מהמקום של... לא מרחיכו אותנו, זה לא ישר להתנות את צודם מאשימה כי גם חיים בתוך ‫שינחו אותנו לנסות להיות כמה... ‫בכלל, אתה יודע לא רק פרוטיסטים, ‫בכלל אנשים עם מוגבלות, ‫שאני מדברת, ‫ויש לי הרבה מאוד חברות וחברים מקבלות. רגע בוא נעשו את זה, יש לי המון חברות וחברים. ‫שמחה, שמחה, אוקיי? אבל יש לי המון חברות וחברים מקבלות. אז אנחנו מדברים שכשהיית ש... הילד המוגבן yeah. במקום, אז כל מה שרצית זה להיות עם הילדים המקובלים, ולהיות כמו כולם וכאלת דברים, והתנפרת קצת לאנשים שלך. כי אם ראיתי מישהי כמו אני, לא רציתי להיות פה ואליה, שלא ישייכו אותי אליה, אני דנה, אני לא שונה, לא, אני לא מוזרה ויכולה להתדבש רק מגיל 12, אני מיוחדת ואומנותית, כן. ואוקיי, אז מה שאנחנו צריכים זה להיפתח למי שאנחנו, להיפתח לקהילה שלנו, לעזור אחד ושני, להפסיק, להסביר לאנשים בלי אוטיזם מה זה אוטיזם. הם לא רוצים לדעת, ולהתחיל לעזור אחד ושני. כשאומרים לצאת מהארון, הרבה פעמים הכוונה היא, עכשיו אנחנו צוחקים, אבל תמיד אוטיזם נורא מסטייקי, כי כל האוטיסטים פה הבינו אותי. נכון, נכון. אז אני אומרת, כשלצאת מהארון זה תמיד נורא מצחיק כי תמיד אני על אבל העניין הוא שלצאת מהארון זה דבר שהוא תהליכי בגלל שכשיש לך שונות שהיא שקופה לאנשים אם אני בן ידי עם כיסאWhen eggo אז אני לא צריכה לצאת מהארון שוראים אותי אומרים אוי דנה יש לי כיסא גלגלים 🎵 לא צריך לעשות תהליך שבו אני אומר אני צריכה כאן רמפה מבינים שאני צריכה לרm שבי מבן זה שוראים כשיש לך שונות שהיא שקופה לאנשים כמו אוטיזם או כמו ביסקסואליות או אה, אמרנו שייצאים אהרון היום, או כמו, כל דבר אחר אז אתה חייב להגיד את זה או חייב לבקש משהו וחייב לעשות דברים בצורה אקטיבית שזה לא הצד החדה שלנו, כן, זמן. וזה לוקח זמן וזה דורש משהו נוראי, זה דורש מהסביבה לעשות צעדים פרו אקטיביים בשבילנו כי עד עכשיו רק אותן עושה הוא בטיפול ועכשיו אתה מבקש מאנשים לעשות דברים וזה לא כל כך, כאן אני יודע... לצאת מהאהרון במקום שהוא לא בטוח, שהוא לא מוגן, שבו אנשים לא מבינים מה המשמעות של זה לגביך, יכול להיות גם דבר מאוד הרסני. אני חושבת שאנחנו לא חייבים לעולם מי אנחנו. אני חושבת לנו, לנו מה אנחנו, מי אנחנו ומה אנחנו רוצים, בסביבות שאנחנו בוחרים. המטפל שלך גם לא סתם אמר זה, לא יודע, אתה לא אומרת אם אבל אני חושבת שהרבה פעמים יש כזה גם וגם אני כדי לדעת מי שלי, עכשיו לא פגשתי אותו, לא יקראנו קודם או אם תגיד אז זה לא צד מהרונ זה לא פיתרון لكلום זה לא אומר לאנשים באמת מי אתה ומה אתה וגם אתה לא באמת יכול לאגיד שיש תحدث מונד שיקר לא קיים את בספר אתה תיהיה אב לאגיד שATA להרצפה 어디 זה כבר פחות נישמאל קama אנשים אני רוצה לאגיד לך זה זה כחברה שומרת את מה שATA אמרה וולאגיד כמה דברים אחד זה תהליך ארוך באת לא אתה גם גורב בישראל לאנשים תמיד יהיה מה להגיד לך על זה, תמיד יהיה להם בן דוד, שיש לו בן בתפקוד מאוד נמוך, וזה לא, ואתה לא באמת אוטיסט. אני חושבת שאנחנו חיים בחברה, ש... ש... שמאוד מאוד מאוד קשה להם דברים שהיא לא יכולה לקטלג, ואנחנו הבלתי קטלגים, <coughs> אוקיי? זה נשים שנראים לך נורמליים ומתפקדים ברמה כזאת אחרת, והם נראים, באים אליי דברים, אבל אני רציתי את הכל יתוחב בסדר. אבל בתהליך זה גם. אני לא חושב שכולנו צריכים לסמוך. וכולנו אנשים, כולנו יודעים את המילה. וכולנו אנשים בימים ומריב לחת כל כל הדאות הקדומות שלהם. ואני מרגת זה נחמד שב第一天 אני שומعت את כל הדאות הקדומות שיש עלו תיזם. ואנשים, אבל אני צוחקת. כל זה פניש יקרה. אבל אני לא הייתי כזאת. אני זוכרת את עצמי. אני כן מרגישה קרבה לאנשים מהאסיה אבל אני לא לגמרי, אני, כאילו יש לי זיקה לי, אני ליד אוטיזם וכל פעם זה היה אולי אני, אני גם ממש קרובה לאוטיזם אבל אני, לא, אני קרוב, כאילו, היה, כאילו, בעצמם, כל מה שידעתי על אוטיזם היה מפרסומים של הלוד הגשם, במקום שלא, אם, אם היה לי מורה שהיה אם הייתי רואה סיימפלד, והייתי יודעת שסיימפלד הוא אוטיסט, כל האנשים שהיום, אם הייתי רואה אה, סרטים שהיום יודעים שהכוכבים שלהם הם אוטיסטים, וגדלו כאוטיסטים לא ורבליים, בסדר, כמו דרילהנה, אם היה לי דוגמה, כשאני עשיתי תפקוד גבוה, <coughs> אני ראיתי את הגשר, והייתה שם גיבורה אוטיסטית, סדרה מתח שוודית, ואני הייתי, אף פעם לא ראיתי מישהי כמו לי בטלוויזיה, הראש שלי אף. אנו לא יודעים מה אנחנו נירים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו, אנחנו, אנחנו אמורים ליתנד. כל מה שאנחנו יודעים על עצמנו, שמענו מאנשים שהם לא קמנו. אם אם אתה תצא לעולם, ותצא למקום כל כך פबליק, אם תצא לפबליק, וולא עם החברים, ותגיד שты בנדנימאס קורגראמי מותי, זה מה, אני מאוד מפחידת, אל לא, לא לעשות, לי שזה תלי. אני חושבת שמה שבעמét חשוב לי לאגיד, זה שחשוב לי כדי להסביר לאנשים, לא כדי לעשות להם הסבירת כדי להעלות מודעות. כי הנכון שזה מה זה לא הנ positives שלנו, זה לא הנכריות שלנו להעלות מודעות. לא נלדנו כדי להעלות מודעות אצל אף אחד. גוגל עוד! רואים לדעת מה זה אוטיזם? יש מלא מלאף פורומים של אוטיסטים. הם כותבים על אוטיזם. למעשה אנחנו לא סותמים. תקראו! גוגל אני לא אעמות. אה, היית מסערת על אוטיזם? לי במה זה אצלך. אמרתי יש לי גם בעוד גניקולוגית גם לבד את רוצה לשמע או שאת רק סקרנית